Це історії, які пережили українці. Нам написала вчителька, моєї дитини, що вісім ранку на нас напали, в Росії. Я не повірила, лягла далі спот. Це те, що ми не маємо права забути. Русський передав своїм, каже, що у нас є дві жінки, два мужика і два мальчика. Що з ними робити? Він сказав розстріляти. Те, що перевернуло життя. Назавжди Трупи валялися на лавочках, людей виносили поранених осколками, не чи як. Війна. Вона змінила нас, але не зломила. Ми маємо можливість цінувати своє, ми маємо можливість пишатися тим, що ми українці, і те, що це звучить дуже гарно. Надзвичайні історії звичайних людей в документальному серіалі «Моя війна». 27 по 30 березня об 11.10 на Еспресо.